ایام به کام باشه و این روزا با این نوسانات قیمت کوین و ریپل و اتر حسابی کیف کرده باشیم خب فکر میکنم اکثر دوستان حالا قبلا در خدمتشون بودیم تعدادی هم اسامی جدید هستن که به ما اضافه شدن باعث افتخار بنده هست که امروز در خدمتشون هستم فقط نمیدونم صدا و تصویر مناسب هست کاری لازم من انجام بدم که بهتره یا یعنی اینکه نه سلام سلام خوب بسیار هم عالی بسیار هم خوب یک لحظه فقط اگر من ببخشید بسیار هم عالی. ار که روش کار ما توی دوره آموزشی تحلیلگری و معامله‌گری پیشرفته رمز هرز و ارزهای دیجیتال به این صورته که مثل بقیه دوره های وبیناری کلاس ها سر ساعت شروع میشه انشالله بدون مشکل توی قطعی برق و اینترنت و اتفاقاتی که این ها میفته و شما فرصت در تایم کلاس حضور داشته باشید سآلاتون بپرسیم و قطعا هم یک گروه تلگرامی تشکیل میدیم که امکان تبادل اطلاعات وجود داشته باشه و اگر هم به هر دلیلی نتونستین توی کلاس حضور داشته باشین میتونید بعداً مراجعه فرمایید ویدیوی آه، آه، آه، کلاس رو اصلاً آنلاین ببینید و بعد از یه فاصله ای هم چون من باید اینها رو دانلودش بکنم اول و بعد آپلود بکنم خودش خودشه پروسسه بعد دانلودم اینجوری که دو ساعت بعد کلاس رندر بشه کل محتوا بیاد و بعد من اینو ذخیره کنم و دوباره آپلودش بکنم میگه مگر زمان می‌بره ولی در نهایت امکان دانلود ویدیوها وجود داره در خصوص دوره قبلی که بله بله در خصوص دوره قبلی داشتم توضیح میدادم آقای احمدی یاد داشت فرمودن این که من یه بار اینا رو دانلود کردم و برای این سمینار آپلودش کردم با این پیام مواجه شدم که کیفیت ویدیو پایین یکی از ویدیوها هم که اگر خاطرتون باشه دوست پشتیبانمون یه نیم ساعتی ساعتیروبی با تاخیر دکمه ریکورد رو زده یا حالا مشکلی پیش اومده بود باعث شده بود که قسمتی از ویدیو هم نباشه که مرتب به من پیام میداده که اون یتیکر و تولید بکنیم گفتم این داستان اینجوری بوده ولی حالا حالای حال یکی از دانشجو ها دفعه قبل کل کلاس رو ریکورد کرده بوده از یعنی از این اسکرنش یه ویدیو تهیه کرده که تونستم اززیشون بگیرم. اینشالله در اولین فرصت همه اونها رو آپلود میکنم که بتونید ازش استفاده بکنید و این دوره هم همونطور که ارز کردم خانوم بشیرزاده اینکه امکان دانلود ویدیو هم وجود داره خب من مثل همیشه اینجا یه سری فایل برای شما گذاشتم یه فایلی هست به عنوان ارز جبد سرفصل رو بکنم قرار نگید در سرفصل کلاسترم برای شما اپلود میکنم صرف اصل کلاس مربوط به سیلابسیه که توی این دوره قرار با هم پوشش بدیم قطعا یه سری محتوا بهش اضافه خواهد شد تا پایان دوره یه سری موارد به فراخور حال بازار من سر کلاس توضیح میدم که اصلا توی سیلابس ده گوشی توضیحی داده نشده پیش نیازهایی که این دوره داره در ادامه با هم ببینیم من فقط برای دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن عرض کنم که محمد رضا هستم دانشجو مهندسی رشته مادیات اجرایی از سازمان مودی صنعت و رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه‌ریزی برنامه و تحلیل سیستم از دانشگاه آزاد تهران شمال توی بازار پول سرمایه سال‌ها فعالیت دارم و بیش از 20 عنوان مقاله و مصاحبه چاپ شده توی نشریات معتبر و پایگاه خبری معتبر دارم که حالا یه تعدادیش رو اینجا به عنوان نمونه گذاشتم شما این فایل‌ها رو براتون این فایل PDF رو اینجا قرار دادم که از قسمت دانلود ها میتونید دانلودش بکنید قسمت فایل دو دانلودش بکنید و رو هر کدومیشم کلیک بکنید هایپر لینک هست واسهتون میکنه به مقاله مربوطه 15 سال هم بیش از 15 سالم سابقه فعالیت در بازارهای مالی رو دارم از اون روزای خیلی بد رو دیدم تا روزای خیلی خوبش و الانم که این دوستان بورسی هر روز دارن فریاد میکشن و به قول معروف ناراحت از وضعیت بازار هستن خب من مدت زیادیه که فقط اومدم رو کریپتو متمرکز شدم دلیلش هم به خاطر بزرگ بودن این بازار هست و یه مقدار با یه منطقی داره معاملاتی روش انجام میشه فاکتورهای تاثیرگذارش روش متفاوت از بازار ایران و اینکه یه تجربه جدید اول از همه و خب امکان درآمد دلاری هم برای گذار وجود داره درصدی که تو بازار بورس تهران درآمد ریالی هست و قطعا با نوسانات نرخ ارز به 10 15 درصد هم اگر بالا پوینت شد 15 از اون میزان سودی که شما شناسایی کردین علنا از بین خواهد رف سالابق تح به دانشگاه اقتصادی رو دارم که الان تدر شده به دانشگاه خو یعنی با دانشگاه خو از میمه شد دور مختلف س تاصد رو برگزار کردم آشنایی با بازار سرمایه و میزان قابل توجهی هم ویدیوی آموزیشید در خصوص بازار رمز ارزا تهیه کردم و در کانال یوتیوبم به رایگان برای همه به اشتراک گذاشتم قبلا هم همین کار رو توی بازار سرمایه انجام داددم و ویدیو رو در کانال آپارات آپاراتمون به اشتراک گذاشتم که لینک اینجا براتون میگیسم که شما هم داشته باشید. توی این دوره واقعیتش میخوایم که یه مقداری داستان معامله م... م... م... گری رو جدی تر بهش نگاه کنیم دوستانی که در دوره قبل با من این دو... موضوع رو گذروندن میدونن که ما توی سرفصل گذشته اومدیم در خصوص من برم اون سرفصله یه فقط مروری بشه یا اصلا قبل از اینکه مرور کنیم آیا کسی از دوستان خاطرش هست که دفعه پیش توی من همین لینک رو بنویسم توی این فاصله اگر بتونید ما کامنت توی سرفصل 0 تا کلیتش در مورد چه چیزهایی صحبت کردیم هر کدوم از دوستان که میتونن میکروفونشون رو باز بکنن با... یعنی با میکروفونشون صحبت کنم سمت بالای این صفحه بغل دوربین و میکروفون شما یه رایس هند برین روش که کلیک کنید اوکی بزنید من اینجا اکसेप्ट میکنم میکروفون شما باز میشه میتونید صحبت کنید از دوستانی که در دوره قبلی با من کلاس و گذروندن کسی هست که بتونه کمک بکنه یا توضیح کلی بده که ما در دوره صفر تا ارزهای دیجیتال در مورد چه چیزهایی به صورت کلی صحبت کردیم هیچ از دوستان تمایی لنگ دادن خوب خانوم هاشمی خانوم هاشمی میکروفان شما باز هست در خدمتی خانومت بشین راستش در دوره قبلی ما به طور پل من خودم بشن خانوم هاشمی میکروفانتون باز هست اگر تمامو خاصی نداشتم در این دوره با بلاکچنگ آشنا شدیم سیسترم بلاکچنگ، رمز ارض ها، پورک ها، او، آی, آی او و به طور کن اصطلاحاتی که در این زمینه وجود داره همه اینها رو ما کار کردیم سایت های خیلی زیادی به مورد بررسی قرار دادیم سر کلاس و قابلیت سایت های مختلف رو با ما کار کردیم و به طور عملی نشونمون دادیم و فکر میکنم حالا بخوام به توی مختصر بگم ایردراغ ها رو ما کار کردیم سر کلاس و انواع استیبل کوین، آل کوین و کوین ها رو ما باش آشنا شدیم همچنین از از امنیتی، از از مسئله کلاه رو به طور کامل در این زمینه کار کردیم وای در انواع پروژه ها و فکر فکر میکنم همین موارد بود و با انواع سیستم های ما آشنا شدیم اتریوم چطور هست بیت کوین سیستم بلوچینش چطور هست و می کنم مواردی که ما در دوره قبلی بله. باشنا شدیم و کار کردیم بسیار هم عالی ممنون از توضیحاتتون آیا دوست دیگه ای هست که بخواد نکاتی رو به توضیحات خانم هاشمی اضافه کنه آقای جوادی پور فارسی میگم آقای جوادی پور الان بازه فقط دوستان یه مقدار بلندتر بعد صحبت بکنن چون ریکورد میشه صدا بعد زحشه به خاطر همین میخوایم کیفیت صدامون مناسب باشه من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، مهندسی اگر از این هدسیت بزنید موبایل، هدسیت موبایلتون رو بزنید صدا خیلی بهتر برای ما هم پخش میشه و بازگشت صدا هم نخواهیم داشت یاد کردم، این روزی بود، بردم صدا رو کنم خدمت، من اگر یه مقدار اضافه کنم به توضیحات خانم محتمل که ادراجی بله، الان خیلی بهتر شد بله بله. صرافی داخلیش رو معرفی کرد نحوه رمزرز و از این صرافی مثلا نحوه کی وای به چه از این کی بای. شما بایننس رو به ما معرفی کرد بایننس رفتیم از اون چه کار می‌کنه چطور میشه ازش خرید و انجام داد دا جلوتر یا چند سایت کاربورد کپ یا, یا از اون طرف اگر بخواید بیشتر, بیشتر نگاه کنی بحث حرکت بالها بود که بازار حرکت میکنه و آیا بازار بازار راوی هست یا بازار خرسی هست یا نه چیزی بود که اصل بود چه اسمی میزنیم و اسمی میگذاریم که انجام بدیم من فکر میکنم به شرط سایت که سایت داره که باعث کافی و کاملی بود. در کنارش هم حالا بحث اخباری که تو جاهای مختلف و عالیت که اگر اشتباه نکنم از این خبر گذاری بود که راجبه این بود و از اخبارم میتونید از اون طرف جمع برید. من فکر میکنم تو این دوره بیشتر میخواییم به عملیاتی شدن و حالا نحوه ترید و چطور میتونیم تریدر درست درستتر کامنت کاملتر انجام کنیم. من تا این حد فکر کردم اضافه باشه شاید کمک.